näin ollaan päästy meidän pienessä sarjassamme viimeiseen, kenties tärkeimpään vaiheeseen, nimittäin tällä kertaa näytän, että mitä itse asiassa olen tehnyt sen eteen, että kaikki nuo asiat mitä näytin, niin sai tehtyä. Esittelen työkaluja, esittelen metodeja ja no niistä videoista varmaan huomaskin, että osa niistä on tehty silleen, että siinä ei nyt oo kaikki ihan kohillaan, ne on tehty. Suhteellisesti aika nopeasti, aika tehottomalla raudalla, siis erittäin tehokkaalla raudalla, mutta noihin tarkoituksiin aika tehottomalla raudalla. Mutta siitä huolimatta, pääosin ilmaisin työkaluin on tehty tämä kolmeosainen äh, juttu. Ja nyt näytän teille, että mitä ja millä minä sain sen kaiken aikaan. Näin ruvetaan käymään näitä työkaluja läpi ja tosiaan alhaalla, jos katsotte, niin on tässä YouTube-videossa luvut, joten voitte aina hypätä siihen työkaluun, mitä haluatte milloinkin referoida. Ne kaikki löytyy tästä samasta, tästä samasta videosta, mutta ensimmäinen, mitä katsotaan, on EBSynth. Ja tätä mä oon käyttänyt ja demonnut siinä sillä tavalla, että mä olen animoinut referenssin perusteella automaattisesti valokuvaa tai, tai maalausta tai tekoälyn generoimaa kuvaa. Ja se mihin tämä on itse asiassa alun perin suunniteltu on se, että ö, otetaan video ja maalataan sen videon päälle ja se muuttaa sitten sen ö, maalauksen ö, videoksi ja se on, se on siinä mielessä suunniteltu vähän erilaiseen tarkoitukseen ja siihenkin sitä toki voi käyttää, mutta mä olen käyttänyt sitä siihen, että mä olen tosiaan ö, animoinut sillä valokuvia. Ja otetaan esimerkkinä se, mikä oli toisen videon promo-juttu. Kun kuningatar Elisabeth referoi tai promosi meidän videota, niin siinä on muutama askel. Ensinnäkin mulla on kuva kuningattaresta. Ja mulla on itse asiassa nämä molemmat olennaiset kuvat täällä gimbissä, mutta voi käyttää, käyttää Photoshopia tai mitä tahansa gimb on. Mä käytän sitä, mä olen, kun se on ilmanen avoimen koodi, mä oon tottunut siihen. Niin mä siis generoin Elisabetista tällaisen kuvan tekoälyllä. Ja sitten tämä näytti siltä, että tämähän on suhteellisen helppo saada puhumaan. Ja mä itse käytin silloin, kun mä tein sen animaation, niin mä käytin Nvidian tota, Tuota, tuota, audio to Face-ohjelmaa, mutta sen voi siis, mä oon muuten tehnyt sitä paljon silleen, että mä oon ihan kuvannut itseäni ää, käyttämällä referenssinä tätä olemassa olevaa kuvaa ja sitten vaan kuvatessa laittanut pään samaan asentoon ja, ja, ja sitten kuvannut niin itseni puhumassa. Ja sen jälkeen, kun sulla on se ää, Mi, millessä sä animoit eli se video, missä se liike on, niin sun täytyy, ja tätä mä en opeta tässä, koska se on videoeditointiasia ja tässä ei oo aikaa mennä kaikkeen videoeditointiasiaan, mutta videoeditorista mä oon exportannut sen, joka on sen animaation pohjana, niin PNG-sarjana eli Jokainen frame on eri kuva. Ja täältä näkyy, kun tämä kaveri puhuu. Ja nämä mä olen lainannut sillä tavalla, että kun nämä on samankokoiset, samanmuotoiset, nämä kuvat tässä tapauksessa tämä on ollut pystyvideo, koska tämä on mennyt Instagramiin ja YouTube-shortseihin, niin mä olen täällä esimerkiksi näppärästi. Sen on pystynyt sillä, että, että tuo, vaikka, tuo vaikka tämän kuningattaren tänne samaan kuvaan. Katsotaan suunnistuksen ihan noin. Ei. No sen pystyy tekemään myös näin. Kopioidaan, peistaillaan uuteen leijeriin, niin mä olen vaan opasitiä vaihtelemalla mä oon että onko silmät suunnilleen samassa kohdassa, onko suu suunnilleen samassa kohdassa ja sillä tavalla sen tietää, että, se on, että suu liikkuu missä suu on, silmät liikkuu missä silmät on ja se on yleensä, ne on yleensä ne tärkeimmät osat animaatiota. Ja kun tämä on tehty ja tämä keyframe, näitä on myös joutunut sitten tietysti lailla muokkaamaan ja venyttelemään ja tällä tavalla käsittelemään, että ne oikeasti osuu kohdille. Tämä oli loppujen lopuksi aika helppo, koska on tekoälykuva ja 3D-malli, niin näitä pysty käsittelemään suoraan. Kun nämä on kohdillaan, niin sulla on siis keyframe, joka on tämä, mitä sä haluat animoida, ja sulla on se animoitava, videopohja sulla on kansiossa, eli tässä tapauksessa täällä oli mitä, että se sai sanottua kaiken, niin siinä oli 755 frameja, eli kuvaa. Ja täällä näkee keyframes, joten kun meillä on keyframe Kansiossa se laitetaan keyframein, se etsii saman tien projekti. Kansion oikein video on tämä, missä on animaatio. Mä olen nimennyt sen Kansion in, sen voi nimetä ihan miten vaan, ja kun saat sille ensimmäisen framein, niin se tajua, että ah, tuossa on video, ja sitten se tarjoaa suoraan, että, että tota, no, mihin se sitä laittaa. Tässä tavauksessa Put kaksi. ja sitten run all, jossa laitat laitetu synt, niin se generoi vaan yhden kuvan. Ja miltä se sitten näyttää, niin sieltä tulee sama sitten 755 kuvaa tätä animaatiota. Ja mä yleensä teen silleen, että mä katon jostain loppupuolelta, että näyttääkö Näyttääkö se edes yhtään sinne päin? Tämä siis totta kai, koska tämä on tekoälyn generoima juttu, niin joo, kyllähän se vähän muovailumoonhaikon on muuttunut, mutta näkee, että periaatteessa oikeat osat on liikkunut eikä se ole muuttanut koko kuvaa suljuksi. Tämä vaatii vähän treenaamista, että, että saa sen oikean balanssin niihin asetuksiin. Ja siis olennaista on se, että sun keyframe ja noin videoframet on täsmälleen samankokoisia kuvia, eli sama resoluutio ja samansuuntaisia tietysti, niin sitten tämä osaa suoraan tehdä sen. ja Sitten ei tarvitse muuta kuin inputata tämä, tämä kuvasarja haluamaasi videoeditoriin. kunhan hän katsoo, että tuo on, toi on toi, äh, FPS eli siis kuvanopeus on, on oikea, niin sitten sä saat sen videon vaan heität siihen päälle ja sen pitäisi sen animaation mennä täsmälleen sen sun raaka päälle. Tässä siis EbSynth. synth Seuraava työkalu, mitä mä oon käyttänyt paljon on, mikä on tekoälyn avustuksella vaan antanut lisää resoluutiota johonkin kuvaan, missä on, koska aika usein, varsinkin tekoälygeneroidut kuvat, niin ne on aika pieniä siinä vaiheessa, kun ne tulee ulos sieltä laitteesta. Ja näitä on netissä on paljon. Mä olen käyttänyt tämmöstä img.upscaler.com, ja tää on siitä kiva, että täällä siis voi maksaa, jos tarvitsee generoida paljon kuvia, mutta tämä myös antaa viisi kuvaa viikossa generoitavaksi ja ilman, että se on vaatinut, vaatii rahaa ja ilman, että se laittaa siihen minkälaista häiritsevää watermarkkia tai vastaavaa ja täällä voi valita, että haluatko tupla ö, suuruisen vai jopa neljä kertaa suuremman. Tämä on ihan niinkin yksinkertainen, että jos käytetään vaikka jotain näitä animoituja frameja, joita äsken saimme, niin tarvitsemme sen neljä kertaa suuremmaksi. Se täytyy vaan vetästä tähän, painat Start, niin se sitä jonkun aikaa miettii. Se vähän riippuu aina kuormituksesta, että kuinka kauan se sitä miettii, mutta sitten kun se on valmis, niin sä saat yleensä aika massiivisen version siitä samasta kuvasta ja se on niinku siinä mielessä ihan näppärää, että, että tosiaan jos sulla on mitä tahansa vanhempaa kuvaa tai jotain, jota sun tarvii vaikka upskellata jotain toista ohjelmaa varten, että sä saat siihen enemmän tätä definitiota, niin sitten sen heittää vaan tonne ja tämä työstää aikansa ja sitten tuohon ilmestyy download-nappi. Varmaan jos maksaisi, niin se olisi nopeampaa, mutta jos ei ole ihan hirvittävästi kiirettä, niin, niin tällä olen saanut oikein näppärästi ilmaiseksi ja ilman sen kummemmin pähkäilemättä näitä suurempia kuvatiedostoja. Seuraava työkalu, mitä olen käyttänyt varsin paljon, tämän projektin aikana on itse asiassa kokoelmatyökaluja runwayml.com palvelussa ja niistä ensimmäinen mitä on tullut käytettyä paljon on tällainen kuin green screen, jolla pystyy tekemään tai paikkaamaan sen puutteen mikä kovin monessa paikassa on eli mitä vaan, jos sulla ei ole sellaista tosi proota green screen setupia ja täällä on nyt Mä olen uploadannut tänne valmiiksi klipin, joka on ollut osa näitä projekteja, joita on tämän ympärillä tehnyt. Ja kuvitellaan, että tämä hahmo, joka tanssii erittäin tyylikkäästi ja, ja ansiokkaasti, niin ne täytyisi saada eroteltua tässä. Mutta ei ole green screeniä. No, tämä ohjelma webbi-appi tämän korvaa. Ja tääl, tämä toimii todellakin näin yksinkertaisesti. Tuolla lukeekin, click on an area to start masking, eli klikkaa, minkä haluat kuuluvan tähän videoon ja minkä haluat jättää pois videosta. Ja täällä vaan klikkailee niitä osia, mitkä haluaa mukaan. Oho, nyt muuten taisin klikata pahasti ohi, enpäs klikannutkaan ja sitten täältä myöskin saa, ex täällä on include ja exclude, tuolta tuli esimerkiksi vähän ylimääräistä, niin mä klikkaan tuohon, että exclude, niin nyt se on saanut, että okei tämmöisestä alueesta on kyse ja sitten voi käydä katsomassa täältä ö, eri kohdista spot tsekkailemassa, että seuraako tuo oikein tätä tanssivaa hahmoa vai Onko se huonosti? Ja sitten voi, jos jossain kohtaa olisi vaikka, nyt sen näkyjään on ottanut todella hyvin, kun tämä on aika selkeästi erillään tuosta taustasta kuitenkin jo valmiiksi, niin tässä ei suorastaan tarvi ainakaan ihmeellisiä muutoksia. Mutta jos. Näyttää jossain kohdassa, että ei, nyt, se, nyt se tekee vähän väärin, että vaikka tuolla on tuollaista aluetta, mikä on itse asiassa tuota taustaa, niin sitten voi täällä klikata, se tekee siitä suoraan uuden keyframein Ja näin kuin käy läpi koko videon, niin pitäisi olla aika selkeä tilanne. Ja sitten kun on mieluinen tehnyt, niin voi klikata Done Masking, ja hetken aikaa se miettii, niin hupsista keikkaa. Äh, se haluaa tarjota tutoriaaleja. Niin näin on valmis green screen. Tosiaan nyt mä tein sen tosi nopeasti demo mielessä, niin se ei ole täydellinen, mutta kun käyttää vähän aikaa ton videon läpikäymiseen ja sellaiseen, niin Sulla on hahmo ja sulla on tausta, ja tämä on hyvin helppo käyttää sitten green screenenä myöhemmin. Mutta näillä on myös toinen erinomainen työkalu, jota olen käyttänyt. Se on suhteellisen uusi ja se on remove, eikö hetkinen, ei nimenomaan ei remove background, vaan missäs täällä oli? Inpainting on toinen, mitä mä oon käyttänyt esimerkiksi siinä, kun mä tein niitä valeuutisia. Se tekee taas saman asian, mutta vähän niin kuin toisinpäin. Elikkä jos mennään tänne ja täällä on tämä hahmo, niin jos haluammekin sen hahmon pois täältä, niin voimme maalata sitä, ei kun tosiaan include tietysti, öö, se logiikka oli näinpä. Voimme maalata tämän tanssivan hahmon pois. Se on tehnyt, nyt tuli vähän sivuun tuollaista sottaa, koska, koska olin vähän huolimattomasti. Niin Hupsista keikkaa se täyttää tuon tilan jollain. Ja tällä esimerkiksi kun mä sijoitin omia itsejäni vaikkapa Ylen uutistudioon, tai jos haluaa käyttää sitä jonkin vähemmän ilkeisiin tarkoituksiin, niin samalla tavalla, kun se toimii se green screen-työkalu, niin käymällä läpi tätä videota ja katsomalla, että onko se hahmo todella hävinnyt ja sitten tarvittaessa paikkaamalla tätä tuo aluetta, niin koko videosta voi häivyttää kokonaan hahmon pois, ja se, silläkin pystyy tekemään huimia Muokkauksia. Ja kun on done in painting, niin se jälleen kerran muuttaa tekee sulle videon, jossa nämä muutokset on. Täältä exporttaamiset 70-20p, sitten p resoluutiolla ja MP3-muotoisena ne saa ilmaiseksi ulos. Ja se usein riittää varsinkin, tekemällä, kun tekee Tällaisia enemmän harrastajaprojekteja tai muita. Tai tässä tapauksessa, kun, kun mä oon tehnyt niin demo mielessä, niin mä oon käyttänyt mahdollisimman paljon il, nimenomaan ilmaisia työkaluja. Mutta pienellä kuukausimaksulla tältä saa sitten 1080p ja vähän isommalla saa sitten 4K ja erilaisia muotoja. Eli hyvin nopeasti voi tehdä asioita, jotka oli vielä. Lähestulkoon kuvittelemattomia vielä muutama vuosi sitten. Seuraava työkalu, mitä käytin, on ollut yllättäen ylivoimaisesti kallein. Ja se on se, millä mä olen muuttanut oman ääneni taksi juontaja-ääneksi, joka oli ö, näissä videoissa mukamas David Hasselhoff. Ja myöskin siinä sketsiosuudessa, mä muokkasin ö, omat ääneni, että ne ei. Ö, ne ei Kuulostaa samalta ja niin edespäin. Ja se on tällainen paikka kuin respeecher.com ja tämä oli todellakin kallis. Tämä maksaa 200 dollaria kuukaudessa, eli, eli tämä on ollut selkeästi se kaikkein HOSEin osa tätä projektia, mutta nämäkin on työkaluja ja systeemejä, jotka varmasti tulee tulevaisuudessa halpenemaan, mutta meillä ei enää ole sitä subscriptiota niin kuin näkyy Eli en voi tehdä uusia asioita, mutta jos näytän, näytän millaisia tai millainen tämä on ollut, niin mulla siis on ollut alkuperäinen äänitiedosto, joka kuulostaa tältä tai sen ydinsopimuksen, mikä mahdollistaa ydinaseiden sijoittelun entiselle Porkkalan vuokra -alue. Eli ihan minun ääni perusäänitettynä perus meidän olosuhteissa, ja sitten täällä on erilaisia, eri tavalla nimettyjä äänimalleja, johon sen äänen voi muuttaa, ja mä olen vaan uploadannut sinne siis WAV-tiedoston, eli äänitiedoston alueelle, ja sitten antanut sillä mikä mahdollistaa sijoittelun entisille olen valinnut Nestorin tässä tapauksessa siksi ääni ääni malliksi Porkolan Vuokra alueelle vastineen Suomi saa käyttöön ja tää sanoe että on täysin kieli riippumaton mutta käytännössä se ei ihan täysin sitä oos, koska se on pehmentänyt jotain ääriä ja muita. Suomen kieli on aika äärimmäinen esimerkki, niin sen takia esimerkiksi mä mainitsin niissä itse jaksoissa, että, että olen David Hasselhoff ja minä opettelen vasta kieltä, niin minulla on vähän korostusta, joka on aiheuttanut sitä. Mutta täällä on näitä, näitä ääniä, on huomattava määrä. Kaikki niistä mun mielestä ei ole hirvittävän toimivia. Ja näitä tällaisia äänenmuokkaus- tai korvaus, työkaluja on muitakin. Tämä itse asiassa, mikä maksoi 206, oli se kaikkein halvin. Mutta täällä on, täällä on ihan kivasti näitä vaihtoehtoja. Niitä voi tällä tavalla etukäteen kuunnella, että minkä saattaisin haluta mihinkin. Ja, ja tosiaan tuossa vanhan uutisen kohdalla mulla oli Nestor. Sitten esimerkiksi kun olen käyttänyt, tehnyt sitä David Hasselhoffia, ja niin olen käyttänyt Gregoriaa, eli alun perin kuuntelin, kuuntelin, kuuntelin, kuulostin tältä. Ovat vain niin pahoja kuin mihin niitä käytetään. Ja tieto. Ja korvattuna koitetaan löytää sama kohta. Aspekteista onkin tärkeää olla tietoinen mutta negatiivisenkin mediarummutukseen. Elikkä se on niinkin helppoa, että uploada tiedosto tuonne, valitsi malli sanoa, että, että jurnutappa nämä. Aina se ei onnistu ykkösellä syystä tai toisesta, että mulla oli esimerkiksi, täällä mulla oli äh, ongelmia yhden mallin kanssa, joka, äh, joka vai olikohan se muuten tämä, mikä epäonnistui? Ei muuten ollutkaan. Ää, oli joku, joo, yhdestä mallista tuli vaan tällaista. Mikä sekin tietysti kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, mutta ei ole ehkä ihan perusteltua noin niinkun sketsin keskellä, ää, joten, joten tekoälytyökalut on aina Vähän mitä on, mutta, mutta muuten tämä toimii oikein mainiosti. Täytyy vain muistaa, että tämä tosiaan oli kallista lystiä, vaikka pääasiassa työkalut mitä on käytetty on ilmaisia. Ja viimeiseksi esittelen työkalun, joka on varmaankin aiheuttanut kaikkein eniten keskustelua maailmassa, ja se on Face Swap, eli tämä, jolla tekoälytyökaluin pystyy vaihtamaan yhden ihmisen kasvot, toisen ihmisen kasvoihin. Tämä on hieman monimutkainen, joten käyn nopeasti tämän läpi ja demotan tämän tällä projektilla, mitä tässä vaiheessa olen vielä tekemässä. Mutta jos olette nähneet tämän videon promoja, niin olette nähneet, että tässä on siis Ferner von Braunin, eli saksalais-amerikkalaisen rakettiinsinöörin, kasvot vaihdettu tällaisen laulajan kasvojen tilalle, joka lauluaa laulua tästä kyseisestä henkilöstä ja tähän kuuluu useampi eri vaihe. Ensinnäkin sulla täytyy olla video johon haluat vaihtaa kasvot, mikä tässä tapauksessa on tämä laulaja laulamassa laulua. Ja sitten sulla täytyy olla paljon mahdollisimman paljon videomateriaalia siitä kenen kasvoiksi haluat vaihtaa. Kaikkein helpointa se on silloin jos se on sun omat kasvot, jolloin sä voit itse tehdä videomateriaalia itsestäsi ilmeilemässä ja kääntelemässä päätä ja tekemässä asioita, jolloin, jolloin sä mahdollisimman optimaalisen datapointin sille muuttavalle algoritmille. Mutta mikä ei ole, niin esimerkiksi mä olen ottanut ihan YouTubesta tällaisen puolen tunnin dokumentin, mistä Fernand von Braun keskustelee hänen kuumatka-suunnitelmiaan. Ja aivan ensimmäiseksi, mitä täytyy tehdä, niin täytyy ottaa itse kasvot. Ja se tehdään niinkin yksinkertaisesti, että valitaan, mennäänpä tuonne, valitaan video, josta kasvot halutaan eriyttää ja se täytyy tietysti tehdä sekä sille, kelle ne kasvot vaihdetaan ja sille, kenen kasvot vaihdetaan. Ää, määritellään kansio, mihin se menee. Mun tapauksessa ää, mä olen sen jo tehnyt, mutta voin ää, voin tässä ää, demota sen samalla, eli koska se oli Tom Lehrer, se menee tällaisen Lehrer-face kansioon. Ää, mä olen tosiaan sen tässä tapauksessa tehnyt. Nämä alignmentsit voi jättää tyhjäksi vielä tässä vaiheessa. Se, että mitä näistä tunnistimista näistä eri työkaluista käyttää. Se selviää vaan kokeilemalla. Mä olen käyttänyt paljon aikaa siihen, että mä oon kokeillut erilaisia yhdistelmiä näistä kaikista työkaluista ja mä en ole vieläkään löytänyt siihen mitään absoluuttista totuutta, joten se on sellainen, jota jokaisen täytyy työllistää itsestään ja oppia se, että minkälaiseen materiaaliin se sopii parhaiten. Kun sen on tehnyt niin kansiossa löytyy valtava määrä kyseisen henkilön kuvia, mutta myös äh, sellaisia freemejä, joissa ei ole henkilöä tai se henkilö on vaikka väärinpäin tai muuten vinossa. Työläsvaihe on se, että tämä kansio täytyy käydä läpi äh, tällä tavalla yksitellen että poistat nuo harhatunnistukset täältä. Tässä tapauksessa poistan nyt nuo kaksi kuvaa, jotka näköjään multa oli jäänyt poistamatta jo aikaisemmin. Sitten toistat saman projektin, mutta laitat tässä tapauksessa minulla on toinen kansio, missä on vain Ferner von Braunin kasvoja. Ja Tämän olen samalla tavalla käynyt läpi. Täällä itse asiassa on näköjään jäänyt harha-valin, kuvia missä, missä se on jäänyt huonoksi, mutta pääasiassa olen käynyt, se nyt ei haittaa, jos siellä on muutama väärä, mutta pääasiassa on niin kuin ottanut kaikki paitsi Ferner von Braunin naamasta olevat kuvat pois. Ja tässä kun tämä oli pitkä dokumentti, mistä mä otin nämä, niin täällä oli itse asiassa yli puolet naamoista, mitä tää kaapas, niin oli joku muu kuin Ferner von Braun. Jos sinne tulee vääriä kasvoja, niin se sekoittaa sitä aika paljon. Eli tähän kannattaa oikeasti panostaa aikaa, että sä oikeasti etsit täältä vain relevantin datan. Ja täälläkin mulla on jäänyt jotain yksittäisiä framejä näköjään, jotka on vääriä. Ei, ne ei tosiaan tuhoa sitä sen kummemmin. Mutta sitten kun sen tehnyt, sun täytyy muistaa, mitkä asetukset sulla on täällä, ja niin tosiaan tietysti ekstra ekstraktista. Teet. Seuraavaksi työläinvaihe on se, että sun täytyy kouluttaa se malli. Ja silloin sä valitset, että input A on se alkuperäinen video, jota haluat muuttaa. Eli tässä vaiheessa olen, tässä tapauksessa olen valinnut tämän Lehrer, face. Kansion, ja B on se kasvo, johon haluat muuttaa tämän kyseisen. Tässä tapauksessa se on ollut Brown Face, koska Fernand von Brown. Sitten sun täytyy löytää se mallikansio, joka määriteltiin. Ei kun, anteeksi, se määritellään tässä. Tässä tapauksessa mä olen tehnyt tänne. Brown Promo-projektin sisään kansion Face AB. Ja sitten sun täytyy muistaa, mitkä asetukset sulla on täällä, erityisesti maskerin kohdalla. Ja sen täytyy vastata sitä, minkä sä valitsit täällä, että jos sulla on ollut maski käytössä, niin sun täytyy muistaa, mikä se on. Ja sitten sä valitset jonkun näistä. Training. Öö, anteeksi se muuten, se masker tulee käyttöön vasta täällä. Sun täytyy valita, että mikä näistä training-malleista sä käytät. Ja jälleen kerran se on kokeilun ja erilaisiin asioihin toimii erilaiset, että näitä voi katsoa. Tämä antaa tällaisia niin kuin viitteitä, öö, mutta se on sitten et mikä toimii kanssa. Nyt mä oon kokeillut tämän projektin kanssa tätä Real faceä. Ja ainakin miljoona iteraatiota kannattaa tehdä. Tähän mennessä mä olen tehnyt näitä iteraatioita 747 554, ja siinä on kestänyt tähän asti 76 tuntia. Ja tämä on varsin tehokas tietokone, jossa tämä pyörii. Joten kun painat Train, niin ö, voi tuudittautua siihen, että tässä tulee kestämään aika kauan. Ö, onneksi tätä ei tarvitse tehdä kaikki yhdellä kertaa, että tuossa on tuo stop-nappi ja kun painot stoppia, niin se muistaa, mihin se jää niin tässä tapauksessa, että tämä oli stop-tilassa siinä vaiheessa, kun mä rupesin selittämään tätä. Ja sitten se alkaa tekemään tätä iteraatio -listaa. Ja tästä näkee suunnilleen, että miten, miten se edistyy. Ja voi huomata, että 750 iteraation ja 71 tunnin jälkeen se alkaa näyttää jo ainakin tämän perusteella suhteellisen hyvältä. Sitten, kun se on tehnyt, mä jatkan tätä itse asiassa vielä ö, tässä myöhemmin, mutta, mutta siinä vaiheessa, kun sulla on ne joko haluamasi iteraatiot tai ne iteraatiot, mihin sulla on ollut aikaa, niin silloin ö, ruvetaan tekemään sitä varsinaista lopullista videota. Ja Tässä vaiheessa sun täytyy muistaa kaikki, mitä sä olet tähän asti ö, valinnut. Nyt inputtiin sä valitset videon, johon sä haluat sen muutoksen tehdä. Eli tässä tapauksessa minä menen jälleen tänne Tom Lehrer-videoon. Mä määritän, mihin kansioon minä haluan, että se nämä, tämän version tekee. Tässä tapauksessa mä teen tänne Brown Promo-progiksen äh, sisään. Olen itse asiassa tehnytkin äh, jo kansion swapped johan mulla on näköjään joku versio tästä jo ole olemassa. Ja seuraava, mikä laitetaan on alignment, joka löytyy samasta kansiosta kuin se, missä se alkuperäinen video on. Eli tässä tapauksessa oli minulla tuolla 4K-video downloader-kansiossa. Se valitaan tähän. Referenssivideoon ei tarvitse laittaa mitään, se on vaan siinä tapauksessa, että jos on, täytyy antaa sille lisää referenssiä. Mä en tiedä, missä, missä olosuhteissa se tulisi esiin, mutta, mutta varmaan sen sitten tietää, jos se tulee. Ja mallikansio me laitettiin täältä, eli se oli tämä Face AB-malli. Mennään takaisin. Edestakaisin. Se on täällä ja täältä ei tarvitse valita mitään, otetaan vaan valitse kansio. Ja nyt sun täytyy tosiaan muistaa ne kaikki, mitä oot valinnut viimeksi, eli mun tapauksessa mulla oli ää, Business, FP, olikohan mulla Head vai Face? Mä luulen, että mulla oli Face ja sitten täytyy valita kirjoittaja. FFmpeg tekee suoraan videotiedoston, mutta se on ollut mulla kovin epäluotettava. OpenCV tekee suoraan PNG-tiedostoja samalla tavalla kuin eb Mä olen käyttänyt sitä. Ja tosiaan mä annoin sille tämän kansion, mihin, mihin se menee. Ja sitten kun on valmis. Painetaan Convert. Jos jotain on mennyt väärin, nämä jotka on yhtenäisiä, niin se antaa virheilmoitusta. Mutta jos kaikki on hyvin, se alkaa kirjoittamaan niitä tiedostoja, jolloin saadaan jälleen tällainen läjä näitä freimejä, joka vastaa sitä alkuperäistä, alkuperäistä videota ja nämä voi importata tuonne videoeditointiohjelmaan ja kunhan on jälleen juus oikea, niin sen pitäisi mennä suoraan yhteen sen alkuperäisen videon kanssa. Eli tämä on selkeästi se vaikein ja nämä, että miten nämä värisäädöt ja nämä saa itselleen sopiviksi ja siihen videon sopiviksi se on jälleen kerran kokeilusta, kysymys. Tämä on aikaa vievää, tämä on työlästä, mutta, mutta sitten jos on aikaa ja intoa, niin, niin tulokset on aika, aika hyviä, niin kuin toivottavasti ainakin joistain niistä meidän tekemistä pätkistä huomaa. Ja se konvertointi, se kestää tietysti videon mitasta riippuen, niin siitä on kestänyt mulla puolesta tunnista muutamaan tuntiin. Et se, ei, se ei kestä suinkaan yhtä kauan kuin tämä kouluttautumisvaihe, mutta tässä. Face Swap. Ja siinä oli pitkälti kaikki ne työkalut ja kaikki ne metodit, mitä näiden ohjelmien tekemiseen on tehty. Tämä kaikki kehittyy ihan hirvittävää vauhtia. Mukaan lukien oma osaamiseni ö, asiat, jotka tässä ohjelmassa oli vielä vähän raakileita, niin nyt mä osaisin tehdä jo paljon paremmin tässä vaiheessa projektia, mutta tietysti jos sitä ajattelua käyttää, niin tämä ei olisi tullut koskaan valmiiksi. Mutta siis. Suurimmaksi osaksi ilmaisilla työkaluilla pääsee tekemään huomattavan määrän kaikenlaista uudenmuotoista luovuutta, jota kannattaa kokeilla, kannattaa tutustua. Tietysti, mehän eletään nyt suurta murrosvaihetta, missä meillä ei olla vielä vastattu kysymyksiin, että mikä on tekoälyä, mikä on ihmisen aikaan aikaansaannosta, missä kulkee luovuuden, missä kulkee iteraation, missä kulkee minkäkin rajat. Ja se on hyvin jännittävää keskustelua seurata. Ja siitä keskustelusta kannattaa olla tietoinen ja se, että osaa näitä työkaluja ja tietää, miten niitä käytetään, niin se on aika iso osa sitä, että pystyy keskustelemaan itsensä, nuorten ja jopa yhteiskunnallisella tasolla näistä asioista, joten missään nimessä ei kannata näitä jättää huomiota. Ja tosiaan, näitä voi käyttää tosi helposti kaikenlaiseen työpajatoimintaan, kaikenlaiseen Demoiluun, kaikenlaisen luovuuteen, mikä ei aikaisemmin olisi esimerkiksi kotikonsteilla tai nuorisotalon välineillä ja järjestelmillä olisi ollut mahdollista. Joten ehdottomasti kannattaa tutustua näihin, jos vaan on aikaa, jos vaan on resursseja. Me järjestämme Verkellä tästä aiheesta tulevaisuudessa vielä paljon kaikenlaista materiaaleja sun muuta, joten ehdottomasti jääkää seuraamaan linjoille, että mitä tuleekaan. Mutta tässä oli tämä ohjelma ja minä sanon, heipä hei.